Danes pripravljamo cimetove roljice. Zadeva, ki ne sme manjkati na nobeni mizi in pa vseh si dober poznate, a ne Polne okusa, bogato testo, mehko, ki se kar stopi v ostih. Noter imamo ta čorovit cimetov posip in pa tale bel prelijev, ki ne sme manjkati povrh. Mm. Kar se mene tiče, je tole pecivo, ki najbolj pocrtila tako dušo kot delo. Prozlagam, da jemo kar pečti. Najprej pripravimo suhe sestavine. V skledu mešalnika stresemo moko, sladkor in sol. Dodamo še cel zavojček suhega kvasa, to je 7 gramov. Pazimo pa toliko, da ga ne posujemo direktno čez ker to bi deaktiviralo kvas in bi v bistvu kvas slabše delal. Na drugo stran kot sol. Dodamo še mleti cimet in premešamo. Suhe sestavine za testo so pripravljene, zdaj bomo pa pripravili še mokre. Zmešamo 85 g masla, ki ga stopimo skupaj 120 ml mleka. To se grejemo ne do vretja, tako da bo se skupaj stopljeno in ne preveč vroče. Potem to vmešamo še kislo smeteno. Maslo in mleko stopimo na rahlem ognju. Odstavimo in premešamo kislo smetano. Te naše mokre sestavine ne smejo biti ful vroče, ker grejo k suhim e, in tudi niso bile, zato ker sem kisto smeteno vzel iz Zdaj pa tole preprosto ulijemo in pričnemo mešati. V električnem mešalniku z, oziroma z robotom bomo mešali precej kratek čas in na nizki hitrosti, zato ker ne želimo preveč glutena v našem testu. to mešamo kakšno minuto, nato dodamo jajce in mešamo še toliko, da se vse poveže. Tudi še kakšno minuto ali dve bo trajalo. Testo, ki ga bomo dobili, je predvsej mokro in lepljivo, ne se ustrašiti, točno takšno mora biti. Vzamemo eno skledo, jo palce namestimo. Pogledajte, tale super bel bag Tole si vedno na zalogo nabavim, kada je na voljo. In to testo zdaj prestavimo preprosto v skledo in ga pokrijemo. Pustimo v na sobne temperaturi uro pa pol do dve uri. Testo pustimo vzhajati na sobni temperaturi. Takole, testo po dveh urah fino vzhaja, res traja več časa, ker je testo bogatejše in dve urci bo ravno prav, da se podvoji. Zdaj pa tole pregnetemo, roke si namažemo z oljem, pregnetemo, spustimo v zrak, pokrijemo in damo hladilnik še za en uro, Preden razvaljamo. Testo nežno pregnetemo in prestavimo v hladilnik. Na mesto za eno uro ga lahko v hladilniku hranimo tudi čez noč. Maslo sobne temperature zmehčamo z lopatko. V ločeno skledo stehtamo sladkor, ki mu premešamo cimet v prahu. Dobro premešamo. Testo razvaljamo na pomokani površini na dimenzijo približno 35 x 45 cm. Premažemo ga topljenim maslom. enakomerno posipamo zmešanico sladkorja in cimeta. Cimet in sladkor sedaj nežno pritisnemo v maslo. Testo pričnemo zavijati po daljši stranici. imamo vse takole lepo zavito, vzamemo 26 cm pekač, ga malce namastimo, potem pa odrežemo 12 enakih rolic in jih zažimo noter. To bomo potem posiljišče vzhajati kar nekaj časa po urce. Po potrebi odrežemo robove testa in nežno odrežemo 12 enakih kosov testa. Rolice enakomerno razporedimo po namaščenem pekaču. je 12 cimetovih rolic zdaj v pekaču, neč hurjega, če kakšen milimetr, gor pa dol, kjer je višja. Zdaj pa to pokrijemo in pustimo vzhajati 30 do 40 minut. Na sobne temperaturi takole se bojo fino stisnjene skupaj, potem jih bomo pa predstavili v pečice. Takole izgledajo, ko rolice vzhajajo, zdaj jih pa predstavimo v pečico. 180 brez ventilacije, na sredini jih bomo pekel nekaj 25 do 30 minut. V mesku se rolce pečejo, pripravimo ta slasten, tradicionalen, značilen preliv, Mi ga bomo naredili iz kremnega sera, sladkorja v prahu, se mleka bomo dodali in pa vanilijo. V skledo dodamo kremni ser. Sladkor v prahu predsedimo, da se znebimo morebitni krudic. premešamo ga z žlico, tako da se vse povežejo. Nato pa zmešamo do gladkega z ročnim mešalnikom. Po potrebi dodamo žlico ali dve mleka. Dodamo še aromo vanilje in premešamo. kako tole diši pod sime, to celo stanovanje diši in um, zdaj preprosto tole postimo pet minut, da se čisto malce vpladi, potem ozamemo nekaj malega tega preliva in jih premažemo po povrh. To naredimo zato, da se znebimo morebitnih hrustljavih delov rolic. Želimo, da so res cele mehke in sočne. In potem, ko se do konca vpladijo, jih pa prelejemo s preostankom preliva. Približno polovico preliva premažemo po še toplih cimetovih rolicah. Na to pustimo, da se ohladijo in jih prelijemo še s preostankom preliva. To je to. S temoverolice so pripravljene. Naj vam teknejo. Mm, še zade za grežlja ljubizni. O. Oh, na bože remontovati. Da naredimo novo so